آپ اپنے پالتو جانور کے گم ہونے پر زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ اس کے نام کے پوسٹر لگا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے لیکن اس امریکی شہری رینڈی کا جینی نام کا کتا جب گم ہوا تو لانے والے شخص کو اپنا نیا گھر اپنی پوری ورکشاپ اور ایک پلاٹ دینے کا اعلان کیا اس کا کہنا ہے کہ وہ اسے فیملی کی طرح پیار کرتا تھا اور اسے چار مہینے سے ڈھونڈ رہا ہے سو اگر کوئی بھی شخص اسے واقعی ڈھونڈ کر لائے گا تو وہ اپنی جائیداد میں سے یہ سب کچھ اسے واقعی دے دے گا چلو یار مل کے ڈونڈنے چلتے ہیں جو بھی انعام ملے گا ہم لوگ اسے آپس میں بانٹ لیں گے تو کیا خیال ہے پھر کون چل رہا ہے میرے ساتھ